Sí, sí, sacrifici, prestigi de la mà, claque de bamba, un imaginar quin no difícil, classes d'humans que hi ha milskis i txiviqui, callarà encara que la cara tingui un armex. Quin malvícil de ser cívic, crec, que deu-vos la calma, la manta costa per no amagar el fred, i reconec que no sóc aquí per ser tan crític a molts fets, la vida et guarda el fred per quan et creus el més llest, yes. Un van representant la pau amb guït, don profit, massa estúpid per fer tron al ric, ens han inculcat el pecat treballar per emplenar el blat, que tenen capacitat de matar el món amb un clic un sac de patades al pit d'un pac de maldat però sempre ens queda el rap per colpejar i menjar s'atura sa. el temps, s'atura el cap, és antidesis de drogues i no com el que es balla les afores a falta d'estrelles guies, tu instint m'envies passen els dies dins el món i fins a on, on és el destí? Serà fi, principi, em digui ser tio, serà fi, sempre seré jo Que és el que sé de mi, fer i desfer, per la fe que em tinc És simple, mai saber un per què, sol d'on vin. Pot ser, deu veu, benedit en un bar Per haver posat preu fins i tot a les gotes del mar